la humanitat d'elles, i a l'altra humanitat, la de l'amor és la d'elles quan venen i estimen i callen la de les mans que encenen Siris a la Verge per un fill guerriller. Tot té gust de present. Una esquena de noia a la finestra d'una mar tropical sense màstils i uns dits sense ungles que cosen ferides dels soldats ets al front, dessagnats d'alt un tren blanquejant cap a casa. A cada estil, a cada estació veuen retrats de noia negre i blanc i el mirar se'ls esborra d els ulls alfabrats. En obrir-los de nou, quina casa els espera? Ja mai més primavera, Un treball infinit, el rastre blau d'un núvol, el somriure de Déu.